Привіт, це Оксана, водій та чудовий візажист. А це Тарас, кур'єр. На жаль, їм часто доводиться діставатись до своїх клієнтів громадськими шляхами. А це затори щодня. Як встигнути вчасно на зустрічі? Як оминути затори? О, це те, що треба! Ваші проблеми вирішить магазин ровер. Широкий вибір велосипедів, велоаксесуарів, туристичного спорядження. Також є веломайстерня. Це саме те, що треба для комфортної їзди на велосипеді. Ходити пішки непогано, але їздити на велосипеді набагато комфортніше і швидше. За статистикою, середньостатистичний водій витрачає в заторах від одного до трьох тижнів свого життя в рік. Тепер Тарас та Оксана задоволені собою. Витрачаючи менше часу, встигають більше та тримають свої м'язи у тонусі. Магазин Rover, проспект Чорновола 25. Телефони 067 780 66 03 та 063 123 92 32.